Moc často ne, protože nerada utrácím v restauraci, ale když už, tak já nevím, párkrát do měsíce třeba. Já jím v restauraci asi častěji než běžný Čech, protože chodím do restaurace skoro každý den na oběd z práce, ale běžný Čech chodí většinou jednou za týden si myslím do, do restaurace. A moc ne, spíš třeba, když se něco slaví a nějaký narozeniny, nebo třeba někdo se zasnoubil, anebo nějaká spíš zvláštní příležitost. Jako někdo něco slaví třeba, že dostal novou práci. A, když jsem byl v České republice, tak jsem jedl... Skoro každý den, protože nemáme firemní kantínu a musíme chodit ven na oběry. Takže jsem byl většinou vždycky s lidí, kolegů, každý den v restauraci na jídla.